Жителі Широківської територіальної громади – фермери, підприємці, депутати, а також запорізькі меценати – зібрались у гостьовій залі замку Катерини Вальман на запрошення організованого в громаді клубу успішних жінок, розповідає прес-секретарка Широківської територіальної громади Юлія Завада. Це перший наш крок до збору коштів для того, щоб відновити, реставрувати цю пам'ятку архітектури. Стартові ціни невеликі, але ми очікуємо понад 20 тисяч гривень отримати, і це буде наш перший внесок у шлях, великий довгий, я думаю, шлях. Сьогодні ми проводимо не лише офлайн, а й онлайн, тому що ми прогресивна громада. Очікуємо також, що долучаться до нас глядачі, які не зможуть, на жаль, приїхати, але також поторгувати зможуть». Під час аукціону розіграли 25 лотів. Це виготовлені місцевими майстринями жіночі аксесуари та прикраси, картини художниці Лариси Борщевич, посуд із репродукціями художниці Наталії Коробової. Виготовлені шкільними педагогами ляльки-мотанки, а також смаколики, новорічні календарі і листівки. Лоти презентували театрально. Сучасну Катерину Вальман зіграла заступниця голови Широківської громади Ольга Ставицька. Це та людина, яка... Підбала саме дітьми, лікарнями, освітою. І ми хочемо брати з неї приклад. Це дуже добре, коли меценатки, коли дівчата, пані, отоблять щось гарне. Замок Катерини Вальман передали Широківській громаді торік у жовтні, розташований на території колишньої Меноніцької колонії Розенталь на Верхній Хортиці. Має статус пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. Є у каталозі об'єктів культурної спадщини Запорізької області. За словами завідувачки відділу історії краю Запорізького обласного краєзнавчого музею Світлани Козиряцької, донька заможнього підприємця Пітера Леппа та дружина Андреаса Вальмана. Катерина на початку минулого століття увійшла до сімейного акціонер Товариства і отримала кошти на будівництво цього великого об'єкту. Це велика династія промисловців, менонітів, які володіли підприємствами по виробництву сільськогосподарської техніки. Букери, плуги, різні сіялки, віялки виробляли. Ну, в принципі, це така, ну брендове виробництво для старого Олександрівська, його околиць. І вони цим займалися, у них були підприємства в різних колоніях, і в колонії Шенвізе, і в колонії Хортиця. Катерина Вальман навчалася ще, коли була молодою в Німеччині, і там вона навчалася якраз щось дошкільній справі і організації дошкільних закладів. І у неї виникла така ідея тут у себе, на батьківщині, теж збудувати щось таке, щоб виділити якесь приміщення для дошкільного закладу. В історії династії Леп Вальман чимало загадок, каже Світлана Козиряцька. До сьогодні запорізькі історики не мають інформації про подальшу долю Катерини Вальман та інших представників династії, а також хто був архітектором триповерхового замку. Дійсно, будинок дуже цікавий. Він з чотирьох з чотирьох сторін, да, фасади зовсім різні, не схожі друг на друга, повна асиметрія. Це такий так званий юген стиль, да, європейський, такий німецький архітектурний стиль. І як ось пишуть джерела, то тільки до 1930-го вона була добудована. Ну, звісно, там ніякого садочку так і не сталося, да? і вже в радянські часи там були квартири для вчителів і гуртожитки для учнів, там було поруч училище педагогічне. Нині у замку Катерини Вальман розташувалась адміністрація Широківської громади. За словами її керівника Дениса Коротенка, різдвяний аукціон став початком благодійного марафону зі збору коштів на відновлення старовинної споруди. Адже на створення проєктно кошторисної документації необхідно мільйон гривень. А попередня вартість реставрації – понад 30 мільйонів, каже голова громади. Виділяти сюди, гроші, не... Виділяти сюди бюджетні кошти громади я не вважаю доцільним, тому що у нас є більш важливі завдання з розвитку території – вирішувати проблеми з водогоном, дорогами і таке інше. Тому ми вирішили йти таким шляхом – залучати на замок кошти меценатів. Денис Коротенко каже, після реставрації Широківська громада планує створити у замку музей історії Мененіцької колонії Розенталь, а також облаштувати громадський простір всередині будівлі та навколо неї. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.